Останнім часом Авдіївка стала набагато частіше з'являтися в інформаційних повідомленнях. Генштаб постійно звітує про атаки росіян на цьому напрямку, про спроби оточення. Розкажіть, будь ласка, яка там зараз оперативна ситуація? Оперативна ситуація на даному ділянці фронту складна, важко контрольована. Але це не останнім часом, а потім стіє повного штабки. І вона просто стала такою, тому що медіа звернули увагу на Авдіївку. А Насправді, така ситуація була постійно важка. Кацавські війська постійно намагалися атакувати Авдіївку, оточити її, застосовувати максимум антиревії, танків. Єдине, що, в принципі, змінилося і збільшилось – це кількість авіагодань. А ситуація на Авдіївському напрямку така була з самого повномасштабною. А є чим протидіяти ворожій авіації, про яку ви зараз згадали? Я бачу діяльність підрозділів ППО на цій ділянці фронту, але повністю коментувати, чи ці дії, я тому, що в нас є відповідні структура військ, яка ППО, та до ППО надо задавати це питання. Я, як школовий, ну, працівник спецпідрозділу, можу сказати, що я бачу діяльність ППО, але надавати якісь оцінку діяльність ППО, це трошки некорректно розумітися ну так так ми розуміємо зараз Завдіївку часто до речі називають Бахмутом 2 кажуть що дуже схожа ситуація наскільки на вашу думку справді схожа там картина бойових дій чи є якась принципова різниця у тактиці ворога звичайно є надзвичайно я її бачу надзвичайно тому що на Бахмуті зі слів моїх побратимів Штурми відбуваються наступним чином, ідуть хвилі атак, вагнера спочатку відсилають першу хвилю атаки, це так звані одноразові, розходний матеріал, на яких наші захисники витрачають БК. А довга холя йде, це вже більш-менш досвідчені вагнера, спецназовці, на яких деколи просто не вистачає набоїв нашим захисникам, і вони змушені так підходити і так практично вони відійшли в базу. у нас трошки по-іншому тактика відбувається. Логістика їхніх підходів це, це Донець і він знаходиться дуже близько до Авдіївки тому логістика автомобільні дороги залізничний транспорт дуже зручний і е, ворог може оперативно перекидати свої сили до Авдіївки тобто в цьому плані Авдіївка відрізняється від Бахмута в іншому плані відрізняється що ворог застосовує достатньо серйозну техніку він атакує е, атаку піхоту може застосовувати нічну а от е, днем він може може застосовувати бойові групи танкові атаки по моїй інформації розпекування їхня атака була на зеніт піхоти в супроводі чотирьох танків тобто він не може ворог кацапьо не може собі дозволити застосовувати декілька месорубок на всій ділянці фронту тут М'ясорубка меншого формату, тут піхота в супроводі танків і БМП. Якщо ж на Бахмуті відбувається просто атака хвилями, то в нас ці атаки групами. Щодо схожості оточення, так тактика оточення, вона подібна в будь-якому місці. І якщо, допустим, Бахмут оточений там на тричверті, то в нас десь... З самого початку повномасштабної війни, це ще з лютого е минулого року, Абдіївка в зв'язку з близостю з Донецька до самого, тому що вона впирається в Донецьк, це загроза оточення була з самого початку. Вони досягнули певних локальних успіхів на півночі і півдні в районі села Красногорівки і в районі села Опитне. Але на їхньому шляху стоять бійці одної бригади, які не дозволяють розвивати цей успіх далі. Тобто проблем поки що, наприклад, там з постачанням немає? Вони не перерізали шляхи по, по, по, постачання? Ні, тобто шляхів вони перерізали, звичайно, але та єдина дорога, яка веде в Авгіївку, яка лишилася, незважаючи те, що вони можуть здійснювати вогневий контроль цієї дороги, вони не можуть перевізати постачання, особливо боєкомплект, ви самі розумієте, що на фронті надважлива кількість БК, як я ще раз на прикладі Бахмута навів, що без БК неможливо на ніякі хвилі атак нашого ворога, тому ця дорога, яка веде до Авдіївки, не зважаючи на певний вогневий контроль ворога, вона не є перевізана. І тому критичність ситуації, критичність оточення в яке вдає, вдається нашим воїнам е зупинити, так би мовити, тримати під важким, але контролем. Поки е ми можемо здійснювати доставку БК, медикаментів, хавчів і всього іншого, е логістику здійснювати, я вважаю, не зважаючи на локальні успіхи ворога, у нас є серйозний шанс в наших побратимів в Авдіївському напрямку зупинити і завдати Кацап'ю москалям найбільшого найбільших трактах. Скажіть, а от у самих росіян чи відчувається цей брак боєприпасів, про який вони останнім часом часто говорять? Чи якось це видно з інтенсивності їхніх атак? в у Москалі ніякого браку бика нема. Це все фейк, який роздуло, я так розумію, саме Кацап'є і роздуло, а наші журналісти дружно це підхватило. І всім журналістам, які запитують мене запитання, питання, кажу, це все фейк, хто не вірить, я запрошую на передову відчути на собі цей брак. Не відчуває ворог і за всю повну масштабку я не бачив такого, щоб ворога не було бика, Мало того, я вам на початку ефіру сказав, що до цього масового обстрілу міста і позицій АТО, танками, мінометами ще дуже серйозні авіаудари, по, по до 12 авіаударів задумано. Тобто, якщо е москалі можуть собі дозволити 12 авіаударів по такому маленькому містечку, як Авгіївка, то ви повинні розуміти, що ніякого багатства в них немає. Я вам наведу, приклад, невеличке село, і там Невельське таке, якщо подивитись карту, так за один день туди могло полетіти три авіаудари. Це, це хати, тому е, немає в них браху, браха. І плюс то, я вам ще заказав сказав, про логістика. На, на нашому напрямку в Москалів'ї, наших гладників Цепарів, розвинути логістика, бо Донецьк і там е, заучність трас і залізних шляхів. Угу. А дефіциту людей у них, я так розумію, теж немає. Да? підвозять постійно, чи, чи все ж таки відчувається, що втрати дуже великі? У них ми, ми на даному напрямку ще раз повторю. Не відчуваємо в них дефіциту з живої сили. Знов ж таки, це пов'язано Донець, А там скупчення з живої сили, як Кацап'я, так і Сєпарів тому вони можуть оперативно перекидати на нашу ділянку фронту щоб так домовити перекинути на бахмуту в допомогу вагнер чи ще будь-яке місце треба все-таки певний час логістики на нашому напрямку цю логістику їм не треба заторчати плюс вони там акумулюють на нашому напрямку їхні там перший міжнародний чи як він там називається я це ті що з'їжджалися з всього світу заради вбивства української нації, тобто це я їх називаю легіон, значить іноземний легіон Кацапні, то Лісєпарів, які збираються, і там більшості мова спілкування як і англійська, вони намагаються теж нас тут опровувати, тому відповідно ми не відчуваємо браку якоїсь живої сили води. А що у нас із зброєю, з людьми, з технічним забезпеченням? Чи бракує чогось? І що потрібно, щоб, можливо, змінити ситуацію на нашу користь? ну як дітям в пісочниці блокує завжди іграшок, нашим воїнам завжди бракує боєкомплекту, зброю і так далі. Це цілком нормально, тому що... БК має властивість швидко закінчуватися і кожен воїн хоче мати більше і більше БК і коли кудись ти виходиш звичайно ти береш спрятку декілька магазинів потім може цілий рюкзак собою тягнеш і так далі Ну і звичайно інтенсивність боїв змушує щоб цього БК було в наявності більше тому звичайно хочеться більше джевеліни хочеться більше лави хочеться більше стінгерів, хочеться більше більше і більше БК і тому що дійсно БК постійно це витратний матеріал керівництво це розуміє намагається логістично постійно закрити цю так е би цю, цю, цю проблему звичайно хочеться більше удавних дронів і так далі і так далі і так далі тобто це нормальне бажання людей тих хто воює і будь-хто будучи там на, моє, на моєму місці чи на місці моїх побратимів казав би те саме що БК завжди мало-мало-мало-мало і це цілком природнє бажання воїна мати біля себе чим побільше бика, тому що Кацапйо в будь-який будь-який момент може виконати будь-якого коня. Тому щоб бути готовий до їхніх там якихось нерозумних чи навпаки розумних, чи ще якихось атак, треба завжди мати біля себе бика.